Яку останню книжку прочитали? Майнкам. Е, яким книгам більше не дає перевагу? У технічній літературі. Я посеред хреща okay. така, коли читаю, до мене підходять, кажуть, що тюцю. На рахунок того, що реінкарнація існує, це вже доказано, це мільйон інформації в інтернеті. Якщо людина в це не вірить, це вже не треба її якби мінус великий поставити. Про фільми питали, про серіали питали, навіть про музику питали. А як щодо книг? А читаете вы книги? Mm, нет, ничего. только азбуку читал. Нет, ну серьезно, давайте вот так, как дорослые люди. Еще в пятом классе Томасойера заставили читать. И читал только, когда мармеладки ложил. Дочитывал, до мармеладки ел. Пузо уже отрастил на диете, поэтому не читаю. Читаю. На ну, бушкельной программе треба читати. Почти всегда. Ну бывает, бывает забоями, бывает вообще не читаю ничего. Кожен день стараюсь по дві години. Ну, зараз доволі часто літо, все-таки нема чим зайнятися. Зараз не часто. Роботи багато. Ну, десь в одну місяць точно читаю. Дуже багато зараз молоді читають. Зараз особливо модні книги по бізнесу. Кожен день. И для учеби і для себе. По роботі багато роботів не виходить часто я читати. Я стараюся читати хоча б дві-три книжки в місяць. Але хотілося б частіше, хотілося б прочитати за рік хоча б 50-70 книжок. Я думаю, що це, можливо, мета. Я знаю людей, які читають набагато більше. Можете назвати останню книгу, яку прочитали? Можу. Шимат Багаватом, Багават Гіта, я їх постійно читаю. Такі книжки, які прочитати, так як я вам сказав, неможливо. Треба весь зараз перечитувати. Последньою, ой, дай Бог мені здоров'я. Психологія <псих> Лічності, в розумі. Джон Грін, э, паперові міста. Не перечитала, читаю джерело. Mm -hmm. Айн Ренд. Правила життя, не пам'ятаю автора, но очень хороша Книга я можу посеятувати. Час не теж про бізнес, трансформатор, як стати підприємцем. Ви вже стали підприємство. Англійський пацієнт є такий фільм. Англійський пацієнт з Жуліт Вінош дуже хороший. Мені подобався фільм, я вирішила прочитати книжку. А яким книгам надаєте перевагу? Тільки духовній літературі, тому що я зрозуміла, що все інше не має ніякого значення. Так що читаєш літературу якихось, логоів, там ще когось. Они сначала говорят одно в своих книгах, а потом говорят: "Я передумал. А чего ты столько часу потратила на выучивание всей литературы?" Возвращаюсь к художественной литературе. До этого научно-популярная была потому что в свое время перечитала художественное и хотелось... И мне казалось, что читать художественную литературу бессмысленно, но в целом потихоньку возвращаюсь, потому что в художественной литературе есть свои плюсы, и она очень хорошо развивает мозг и мышление, ну, уяву. Физику даже люблю я, не но... мне так больше нравится Историю вообще не... ну, не моется все. Художественные какие-то? Нет, не, не цикало. Классно. Попорович или электроннее читать? Ні, я більше до паперових схиляюся. Якось атмосферніше. Зараз читаю... А... Но хочу попробовать электронную, но пока не зашло что-то. Когда не знаешь, когда оно закончится, это... Ага, особенно когда прочитаешь половину, а то был ознакомительный вариант. Наверное, электронные удобнее все-таки, потому что я стала после покупки больше читать. Делюсь, где я находюсь. Найкраще, звичайно, паперовые, если нет возможности ходить с паперовой электронной, если нет возможности. Проделять увагу вот в таком вот выгляде, значит, слухаю, просто слухаю. Если книжка касается учебы, то, конечно, удобнее на телефоне, потому что она всегда с собой. Если книга печатная, это вот книга по психологии или вот Настоевский, он в руках, закладочки. Чтобы вы порадили своим друзьям три книги. «Майнкамф», «Застольные беседы Гитлера». И про Гитлера? Ні, nee, фізику за восьмий клас. Тільки топ, тільки шимат багато і тільки читання чередабливі. Окріпу СНЕ, порекомендувала потім серію книг Волкова. Ми ну, я читала, коли була маленька, але дуже цікава. І, мабуть, ще «Сестрі Грим». «Життя Галілея». Потім покрови міста і багаточисленний Екатерина. Я б обов'язково порадила прочитати одну хорошу а, а, художню книгу, наприклад така, як англійський пацієнт», обов'язково дитячу книгу. От нещодавно я прочитала книгу Мій дідусь а, був черешнею і порекомендувала б прочитати щось... А, для особистого розвитку, наприклад, зараз одне, один з мета-навиків – емоційний інтелект. Я б радила прочитати книжку про це. Ті слова, що ми другу не сказали, дуже вирішують муську в якомусь то плані для людей, які бояться делать робити, правила життя і що-то з якого-нибудь класичної літератури, тобто Достоєвського. Це бідний і багатий папа, ну так, якось так, так потім трансформатор, як створити свій бізнес и тратятся, напавлено, под жизнедвижение. О, нестязно все едны. Я почему-то так и вычискивала. Первое, что мне приходит в голову, это мы, это наш мозг. Мартин Идальд. Пускай будет Гарри Поттер. Я кучу. Я кучу стыла. Четвёртое. Як виявилося, люди у нас доволі багато читають, читають різно, тому список літератури ми зібрали, що можна почитати. І хочемо його все ж таки доповнити, тому пишіть в коментарях ваші улюблені книги, які ви порадили своїм друзям.